Aluksi terveiset Pirkanmaalta ja onnittelut THLlle RAIN 20-vuotisesta taipaleesta. Minä olen Riitta Sernola, Pirkanmaan kuntien yhteisesti palkkaama Pirkanmaan RAI-koordinaattori. Puheenvuoron olen rakentanut THLn RAIN käyttöönottomallin mallia soveltamalla. Tämä malli soveltuu hyvin siinä vaiheessa, kun aloitetaan RAI-arvioinnit, mutta myös niin kuin meillä organisoidutaan uudelleen. Tämä malli löytyy THL sivulta, josta on linkki Innokylään. Kuten kuvassa näkyy, se muodostuu organisoitumisesta, orientoitumisesta, RAI-osaamisen varmistamisesta, RAI-arviointi ja arviointitiedon käytöstä sekä rai käytöstä. Katsotaan ensin vähän Pirkanmaan karttaa. Eli suurena keskuksena meillä on Tampere ja Tampereen ympärillä kehyskuntina Nokia, Ylöjärvi, Kangasala, Pirkkala ja Lempäälä. Näiden mainittujen kuntien lisäksi myös Sastamala, Punkalaidun ja Hämeenkyrö ovat käyttäneet RAI-välinettä eri mittaisia aikoja. Kaikissa dioissa näkyy alhaalla meidän RAI-verkoston laatima visio. Tehdään yhdessä Pirkanmaasta Suomen paras raitahyödyntävä maakunta. Tätä kohti on mielenkiintoista luotsata pirkanmaalaisia ikäihmisten palvelun tuottajia. Ihan ITO kärkihanke Pirkanmaalla oli ikäneuvo. Sinä aikana kehitettiin alueellinen asiakasohjauksen toimintamalli. Hankkeen loppuvaiheilla kuntien edustajat halusivat vapaaehtoisuuteen perustuen. Jatkaa yhteistyötä RAIN parissa ja näin muodostui Pirkanmaan RAI-verkosto. Ikänevohankkeen aikana huomattiin vertaiskehittämisen tarve ja hyödyllisyys. RAI-verkostoon tulivat mukaan myös edustajat niistä kunnista, jotka eivät osallistuneet ikäneuvohankkeeseen. Ensimmäinen RAI-verkoston kokous oli lokakuussa 2018. Tahtotila kirkastui yhtenäisestä rainkäytöstä. käytöstä Haluttiin yhdenmukaistaa RAI-toimintamallit, roolit, välineet ja koulutuspolut. Pirkanmaan yhteistyöhankke kasvoi kaksivuotiseksi projektiksi ja projektille palkattiin RAI-koordinaattori. RAI-verkosto toimii edelleen. Nykyisin se on nimeltään RAI-projektiryhmä. Projektiryhmään kuuluu Pirkanmaan kunnista tai yhteistoiminta-alueelta RAI-vastuuhenkilö, yleisimmin johtaja, kotihoitopäällikkö tai palvelupäällikkö. On tärkeää, että tässä ryhmässä on sellainen henkilö, joka pystyy tekemään päätöksiä. Tällä hetkellä Pirkanmaalla toimii myös RAI-ohjausryhmä ja neljä erilaista työryhmää, jotka ovat moniammatillisia ja niissä on edustus kaikista kunnista tai yhteistoiminta-alueelta. Koko vuosi 2019 meni alueellisen rain käyttöönoton valmisteluun. Vuoden aikana järjestettiin useita työpajoja, kokouksia ja koulutuksia yhteisen ymmärryksen saavuttamiseksi. Uudet raikunnat lisäsivät osaamista ja ymmärrystä. Mielenkiinto rain käyttöönottoon ja oman toiminnan tarkasteluun heräsi. Tapahtui vertaiskehittämistä ihan huomaamatta. RAI-verkosto työskenteli taustojen saamiseksi yhdenvertaisiksi ja yhdenmukaisiksi. Syksyllä 19 tämä työ saatiin valmiiksi ja voitiin pyytää RAISoftilta väestöpohjaan perustuvat tarjoukset ohjelmistosta organisaatiokohtaisesti. Virkanmaan yhteinen RAI-tietokanta edellytti organisaatiopuun yhdenmukaistamista, RAI-roolien ja käyttöoikeuksien yhdenmukaistamista, käyttäjätunnusten ja salasanojen yhdenmukaistamista, sekä samojen raivälineiden käyttöön käyttöönottoa. Ja tietysti samanaikaista siirtymistä näiden välineiden käyttöön. rai puu rakennettiin kuusi kuusiportaiseksi. Ylimpänä koko organisaatio, sitten kunta- tai yhteistoiminta-alue, sitten RAI-väline, jonka alla julkinen ja yksityinen. Sitten tulee kotihoidon yksikkö tai palvelutalo, joiden alle vielä muodostuvat tiimit tai pienet ryhmäkodit. Rakenne on selkeä ja se on toiminut hyvin. Myös käyttöoikeuksien myöntämisen kannalta rai organisaatiopu on selkeä. RAI-roolien ja käyttöoikeuksien yhdenmukaistamista tehdään edelleen. Kuntien ikäihmisten palveluiden henkilökuntarakenne vaihtelee yllättävän paljon ja työn kuvissa on eroavaisuutta. Esimerkiksi uusien RAI-käyttäjien perustaminen ohjelmistoon on vaihdellut lähiesimiehen, vastaavan sairaanhoitajan, tiimivetäjän, toimistosihteerin tai palvelupäällikön välillä kunnasta riippuen. Joissain kunnissa käyttöoikeuksia myöntää yksi henkilö ja joissain kunnissa huomattavasti useampi. i HC-arvioinnit otettiin käyttöön kahdessa erässä. Tammikuussa 2020 aloittivat ne uudet raikunnat ja ja 9. 9. päivä huhtikuuta päästiin luopumaan vanhasta RAI HC-välineestä ja aloitettiin i-RAI HC-arvioinnit. RAI Oulu Screener oli käytössä neljässä Pirkanmaan kunnassa aiemmin, mutta siitä päätettiin luopua tässä kohtaa. Asiakasohjauksen käyttöön kehitettiin oma osittaisarviointi Pirkanmaa, ja siihen liittyvä toimintakyvyn arviointiraportti. Myös asiakasohjauksen paikkaa RAI-organisaatio puussa mietittiin tarkasti. MNA on osalta voisin mainita, että se on nyt pakotettuna Pirkanmaan kaikissa kotihoidoissa tehtäväksi heti kokonaisarvioinnin sulkemisen jälkeen. Yhdessä oppien RAI-osajaksi on kulkenut teemana rinnalla koko matkan. Syksyllä 19 RAIsoftilta hankittiin koulutusta RAI-verkostolle, esimiehille, laaturyhmälle ja kaikkiin uusiin RAI-kuntiin. RAI-avainosa ja koulutuksia on hankittu yhteishankinnalla jo aiemminkin. Koulutusten tarve ei päättynyt yhteisen RAI-ohjelmahankintaan. Laadukkaat ja luotettavat RAI-arvioinnit ovat asiakkaiden, työntekijöiden, esimiesten ja THLn kannalta tärkeitä. Hankkeen tavoitteenakin oleva yhdenmukainen RAIN käyttö ja hyödyntäminen vaatii jatkuvaa uuden omaksumista myös vanhoille rai organisaatioille. Koulutukset ja kokoukset toimivat tämän yhteisen ymmärryksen rakentajana. Uusien RAI-käyttäjien oppimispolku kirjattiin ja hyväksyttiin RAI-verkostossa. RaiSoft-net ja koulutusympäristön hankinta koko Pirkanmaalle on helpottanut etenkin pienten organisaatioiden uusien RAI-käyttäjien kouluttamista. THL RAI-asiantuntijat vierailivat Tampereella tammikuussa 2020. Siinä koulutuksessa syntyi yhteinen ymmärrys arviointien hyödyntämiseen vertailukehittämisen näkökulmasta. Uuden työntekijän RAI-arvioinnin opetteluun ja tekemiseen kirjattiin seuraavanlainen oppimispolku. Uudelle työntekijälle avataan ohjelmiston käyttäjätunnukset lukuoikeudella omaan yksikköön suoraan. Hän suorittaa i-RI-HC-verkkokurssit RISOFTNet-ohjelmistossa, tulostaa todistuksen esimiehelleen ja sitten osallistuu harjoitusarviointien te arviointien tekemisen koulutustietokannassa. Ensimmäinen oikea arviointi tehdään kokeneemman työntekijän ohjauksessa koska IRAI-HC on ollut uusi arviointiväline meille kaikille kotihoidossa toimiville, niin edellytimme Pirkanmaalla, että myös vanhat osaavat käyttäjät suorittavat verkkokurssit. Pirkanmaan uusilla RAI-käyttäjäorganisaatioilla oli mahdollisuus aloittaa ensimmäisenä koko Suomessa i hc arviointien tekeminen. Ja keväällä sitten me vanhat käyttäjät tulimme perässä. Vanha RAI HC-väline poistettiin kokonaan ohjelmistosta. Ongelmia tuli ainoastaan vain uloskirjausten kanssa, koska vanhalla RAI-välineellä tehdyt arvioinnit piti uloskirjata arvioinnilla, uloskirjaus, vaikka arviointia ei ole tehty. Mutta tästäkin selvittiin tiedottamisella. Kaikkien asiakkaiden ensimmäinen Arviointi uudella välineellä oli säännöllisen palvelun tai hoitojakson aloitusarviointi. Saa nähdä miten palauteraporteista, kun ne valmistu, onko hoitojaksot pystytty huomioimaan jatkumuna vanhasta RAI-HC-stä. asiakkaan RAI-arviointiprosessia on pyritty yhtenäistämään kaikilta osin. MNA-arvioinnin tekemisestä jo mainitsinkin. Ja sitten on laadittu yhteinen runko asiakastiedotteesta Pirkanmaalla. Ja tiimien RAI-avainosaajien tehtävien sisältöä on yhtenäistetty. Arviointien luotettavuuden varmistamiseksi ei ohjelmistossa ole vielä ristiriitahälytyksiä, mutta tämä tehtävä on ohjeistettu tiimin RAI-avainosaajille. Myös RAI-käsikirjan käyttöä arvioinnin teon yhteydessä ei voi koskaan korostaa liikaa. Mittaritulosten tarkastelua, tarkastelu ja niiden ymmärtäminen tuo luotettavuutta uusienkin organisaatioiden arviointeihin. IHC arviointi arvioinnin sisältö muuttui etenkin arkisuoriutumisen perus- ja välinetoimintojen osalta. Mielenkiintoinen haaste hoitajille on tehdä oletuksia. Nimittäin välinetoimintojen osalta arvioidaan asiakkaan suoriutumista ja oletettua suorituskykyä. Tästä on koulutuksissa tullut mielenkiintoisia keskusteluja ja tulkintoja. Jos suoriutuminen esimerkiksi lääkehoidosta, lääkityksestä äh, huolehtimisessa poikkeaa paljonkin oletetusta suorituskyvystä, niin herää ajatus, Tehdäänkö liikaa puolesta ja onko omatoimisuuden tukeminen unohtunut? Myös vahvat roolit pariskuntien kohdalla antavat aihetta pohtia oletettua suorituskykyä. Vastausvaihtoehtoja on tullut lisää useisiin RAI-arvioinnin kysymyksiin. Tämä on osaltaan vaikuttanut mittarien muodostukseen. Paljon on keskusteltu muun muassa MAPLE 5-mittarin muodostumisesta. I-Rai-HC mittarit ovat monipuolistuneet. On tullut laajennettu kognitiomittari CPS2, haastavan käyttäytymisen mittari APS, itse mielialan mittari DRSSR ja Audit C, vain muutamia mainitakseni. Osittaisarviointia olemme Pirkamalla kehittäneet asiakasohjaajien käyttöön. Uusi osittaisarviointi Pirkanmaa on i hc pohjalta räätälöity arviointi Pirkanmaan asiakasohjaajille. Se on otettu käyttöön kaikissa Pirkanmaan kuntien asiakasohjauksissa kotihoidon, omaishoidon tuen ja asumispalveluiden palvelutarpeen arvioinnin yhteyteen. Käyttö laajenee arviointia kuntoutusosastoille, joissa mietitään potilaan jatkohoitoa. Pirkanmaalla on sovittu, että SAS-käsittelyyn tulevasta asiakkaasta pitää olla alle kaksi kuukautta vanha RAI-kokonaisarviointi. Jos kotihoidon asiakas on sairaalassa, niin hänelle tehdään osittaisarviointi SAS-käsittelyä varten. I-RAI hc muodostuu Pirkanmaalla 23 mittaritulosta. Näistä mittareista valikoitui osittaisarviointiin 11. Pirkanmaan kuntien palvelu, palveluiden myöntämisen perusteet, vielä kotoisemmin kriteerit, ovat työn alla, mutta ainakin ADLH, IADLCH, CPS, Maple 5 ja seitsemän muuta mittaria ovat mukana. IADLCH on uusi mittari ja se muodostuu juuri arkisuoriutumisen välinetoimintojen oletetusta suorituskyvystä. Kotihoidon henkilökunnan ohjeistaminen irai tulosten hyödyntämiseen on suuri haaste. Pirkanmaalla valmistellaan selkeitä ohjeita hoito- ja palvelusuunnitelman laatimiseen ja päivittämiseen, sekä väliarvioinnin kirjaamiseen ja yleisesti RAItiedon hyödyntämiseen asiakkaan hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa. Uutena mittarina NHKn riskimittari on otettu Pirkanmaalla käyttöön ira hc mittari valikoimaan. NHG-riskimittari määrittää asiakkaalle ympärivuorokautisen hoidon tarpeen riskiluvun eri muuttujien suhteessa. Mittarin tulkintaa ja hyödyntämistä opetellaan vielä yhdessä. Palveluihin ohjautumisen kriteerit ovat joka kunnassa Pirkanmaalla omien lautakuntien vahvistamat. Työryhmät työskentelevät tällä hetkellä kriteerien testauksen ja määrittelemisen parissa kotihoidon, omaishoidon tuen ja asumispalveluiden osalta. THLn Easy Rider vertailutietoa on seurattu jo muutaman vuoden ajan Pirkanmaan ikäneuvossa ja RAI-verkostossa. Tässä viime kevään vertailutaulukossa on MAPLE 5-mittarin prosentuaalinen vertailu Pirkanmaan vanhojen raikuntien osalta. Taulukossa ei näy asiakasmääriä ihan tarkoituksella, ainoastaan prosentit asiakkaiden jakautumisesta eri palvelutarveluokkiin. Tämä selkeä havainnollinen näkymä virittää monenlaista keskustelua ja pohjaa vertaiskehittämiselle. Pirkanmaan RAI-projektiryhmä on yhdessä laatinut ensimmäiset koko Pirkanmaata koskevat RAI-tavoitteet. Ensimmäisenä on, että kaikki säännöllisen kotihoidon asiakkaat ovat RAI-arvioinnin piirissä. Toisena tavoitteena on, että asiakkaan ilmaisemat hoidon ja palvelun tavoitteet on kirjattu. Ja kolmas tavoite on osallisuus, eli että asiakas on osallistunut omaan arviointiin. Kahta viimeksi mainittua seurataan niiden asiakkaiden osalta, joilla CPS on alle viisi. Näiden laatutavoitteiden saavuttamista seurataan RAI-projektiryhmän kokouksissa kuukausittain. Näin Pirkanmaalla luotsataan irai ja muidenkin RAI-välineiden alueellista käyttöönottoa, ja käyttöä kohti yhdessä sovittuja tavoitteita.